En eukaryot-celle består av en mengde organeller. Figur 1, eller del 1, er nukleolus, eller nukleol. Det gjelder kjernelegeme, området i kjernen hvor det lages ribosomalt DNA. 2 er nukleus, eller cellekjernen. Cellekjernen er avgrenset fra resten av cellen med en egen membran, en den såkalte kjernemembranen. Kjernen inneholder arvestoffet, DNA, i kromosomene. DNA i kjellekjernen styrer alt som foregår i cellen. Kjernemembranen har porer slik at stoffer kan passere inn og ut av kjernen etter behov. Denne transporten over kjernemembranen er nøye regulert. 3. Det finnes massevis av ribosomer i hver celle. Ribosomer er små organeller som produserer proteiner. 4. Vesikkel er en liten intercellulær sekk i cellen omgitt av en membran hvor forskjellige stoffer kan transporteres og eller lagres. Det finnes som oftest ganske mange vesikler i varje celle. 5. Granulært, eller kornet, eller ru, endoplasmatisk retikulum. Det forkortes ofte RER. Det er et nettverk av membranavgjenset hulrum i cellen. Endoplasmatisk retikulum deles i granulært og glatt endoplasmatisk retikulum. På sytosolsiden av disse blærene ligger de tett med ribosomer, der er betegnelsen granulært eller ru. Er ER-assosiert til ribosomer, er aktiv i syntesen av en rekke regulatoriske proteiner. 6. Golgi-apparatet Dette er en organelle hvor mykoproteiner som dannes i cellen gjøres ferdig og lageres. Golgi-apparatet er kontrollsenteret for proteinsorteringen i cellen. Det består av en rekke avflatede membransekker, cisterner, som ligger veldig tett sammen, men de berører hverandre ikke. De henger ikke sammen med endoplasmatisk retikulum, men har en forbindelse ved at vesikler som snøres av fra ER smelter sammen og danner nye cisterner. Slik blir proteiner overført fra ER til Golgi. Golgi-apparatet raffinerer, pakker og leverer ferdig syntetiserte proteiner fra ER. Disse proteinene skal enten eksporteres til andre celler eller brukes av cellen selv. 7. Sytosjolette eller cellesjolette det er en dynamisk, tredimensionalt protein som består av trådformende proteiner. Nettverket viker som et fleksibel stilas for bevegelse av organeller og cellebestanddeler. Sytosolettet viker som ankerfeste og transportveier for makromolekyler og organeller, og deltar i organiseringen og rommelig placering av innhold i cellene. Det er altså ikke tilfeldig hvor ting befinner sig i en celle. Glatt endoplasmatisk retikulum. Forkortes ofte SER, av det engelske smooth. Det er en samlebetegnelse på nettverk av rør og blære i cytoplasma. I motsetning til granulert eller kornet endoplasmatisk retikulum har glatt endoplasmatisk retikulum ikke bunnet ribosomer til seg. Derfor er de glatte. SER er involvert i forskjellige aktiviteter, blant annet i omsetningen av ulike lipidløse stoffer. Glatt endoplasmatisk retrikulum finnes spesielt rikelig i cellene som danner steroidhormoner, altså i bilnyrbarken og celler som produserer kjønnshormoner i årvarene og testiklene, og i leverceller, der de deltar i organisering og utskillelse av lipidløslig stoffer, blant annet en mengde medikamenter. I skelettmuskulceller kalles glatt endoplasmatisk retrikulum for sarkoplasmatisk retrikulum. 9. Mytokondrene, der mesteparten av energin cellen trenger i form av adenosin-trifosfat, eller ATP, dannes. Mytokondrene er cellens kraftstasjon. 10. Makaoli og rum? om. Dette er mest aktuellt i planteseller. De lager forskjellige kjemiske forbindelser, regulerer selvevolumet og regulerer vannbalansen i cellen. 11. Cytosol er den flytende delen av cytoplasma der mye av cellens metabolisme foregår. 12. Lysosomer. Disse organellene inneholder enzymer som er med på å bryte ned organiske stoffer i cellen. Både fremmede stoffer og cellens egne gamle og utslitte organeller. 13. Senterioler. Dette er sylinderformende organeller som organiserer spindelapparatet og som trer i kraft ved celledeling. De organiserer og dirigerer spindelapparatet som består av proteintråder som drar kromosomene fra hverandre når cellen kan dele seg.